Знаєте, дуже складно говорити, коли починається мова про побратимів. Я, на жаль, теж втрачав друга. Друга ра хочу сказати. До речі, скористаюся трошки моментом. Петиція зараз є, щоб перейменувати вулицю північну в місті Києві на ім'я Андрія Шияна позивний Гораль. Дуже людей прошу підтримати, але таких хлопців, таких хлопців, на жаль, є. І ціною їхнього життя ми зараз тримаємо Бахмут, ми тримаємо Україну, і я думаю, що ми, ми втримаємо, а за них ми помстимося, і ця вся Кацапська погань їхня ця недоімперія, вона рухне, розвалиться. І ще сподіваюся, що ми пройдемо парадним маршем по тим Кацапським руїнам. Я також підтримую ваше це звертання. Вулиця Північна, ну, цілком це було б логічно і добре перейменувати от на честь героя, який жив, власне, в нашому місті. Ну, тому, будь ласка, також, якщо маєте можливість, заходьте, підписуйте петицію і це було б дуже добре, насправді перейменувати так.